مسلمين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شہنشاہ مدینہ الصلات و سلام زینت عرش معल्ला الصلات و سلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلات و جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا وہ زبان پر پیارے آتا و سلام اور میں وہ سننی ہوں جمیل کا دری کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلامت ہے مسند رفعت رفت رسول شر میں عزت رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا ارے اند منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ اور اترت رسول اللہ کی اور تجھ سے جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو تجھ سے جنت سے کیا مطلب رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی